تشقف كيما موالف شايف لي انت خايف مانيش حابس راني حالف حتى يجيك صباح في الالف بس ما تمشي صحيحة محسن عندو كانو برشا يستناو في طيحة كلاب يحبو يبانو نجمي بالدار دوا وانت عايش في ظلو فوزك تيشكو الدوا كوف روحك شوفلو راسي غير في المعاصي والشيطان يطبلو يستناو غير في موتي باش يبداو يكيلو